טוב, זה בעצם הוראות הפעלה ראשוניות, על, על מייבש קביסה, אלקטרולוקס 1074. כמו שאתם רואים כרגע המייבש קבוי, אם אנחנו נדליק אותו, בעצם נושאים אותו פה על בגדי קוטנה, אנחנו נקבל פה זמן הערכה, כשאנחנו נכניס בגדים, החיישנים ירגישו את, ה, את, את הרטיבות בעצם ויוכלו להעריך יותר נכון. אם אתם רוצים לעשות קביסה קצת יותר עדינה, שם המייבש יציג קצת פחות חום, אתם פשוט לוחצים על זה, שימו לב, הוא יעריך את הפעולה, אבל בעצם יצא פחות חום, שומר יותר על הבגד לטווח רחוק. פה יש לנו כל מיני סוגי בגדים, אם זה לטליה, אם זה לארון, אם זה לגיוץ, בקופנה, פה בסינתטי גם לארון, לגיוץ, גיוץ בדרך כלל יוציא את הבגד טיפ טיפה לך, כדי שיהיה קל לגיוץ. אם תרצו לעשות הפעלה ידנית, אנחנו שמים את התוכנית הזו, ואז בעצם על ידי הלחצן הזה אנחנו מרימים את הזמן, ויכולים לעשות את זה ידני כמו של פעם, מכני. כאן תוכניות של... בגדים שהם מיקס, גם גיוץ, ג'ינס, צמר, צמר זה בדרך כלל דברים מאוד אדימים עברור אם רוצים לזרוק דף ריח בפנים עם הבקד ובעצם שיקבל קרק ריח וזהו, קבוי כפתורים האלה, סתם זה בזר אם רוצים להפסיק את הזמזם זה אופציה לתחייה של הפעולה, למרות שלא מומלץ במאבשי כביסה כי הכביסה בפנים תשבר רטובה ותסריח, עד שם ייבש ואתם רואים את המייבש בעצם, טוב נירוסטה, טוב מאוד גדול, 2600 וט, חזק מאוד, טוב מאוד, מייבש מאוד מומלץ, זהו תתחדשו.